Норматив номер 5 – десантування з повітряного судна Мі-8, відпрацьовують військовослужбовці 36-ї бригади морської піхоти. По команді група морпіхів одягає парашути та готується, офіцери-інструктори перевіряють готовність. Група шикується по бортах, за вагою. Інструктаж. Вертоліт приземлився після того, як випустив попередній десант. Перший сьогодні стрибнув із парашутом морпіг Гліб Стрижко. Готувався до цього два тижні. Чоловік розповідає, був впевнений, все вийде. Трошки хвилювався, але це лише мобілізувало. «Власне, тільки що для мене була дивовижна пригода. От, довжиною десь приблизно в хвилину. От мій перший стрибок з парашута а, з гелікоптерами 8, От стрибок а, з висоти 727 метрів. От насправді просто ну неймовірні дивовижні чуття. От відчувається там. І тому що нас дуже якісно і професійно навчили, тому що не дивлячись на те, що там є певний страх, є певна боїзня. Але коли якби я відділяюсь від літального судна, та, то мозок все на автоматизмі робить. І за це я завдячую якби, людям, які мене навчили цьому. От, ну і власне ця неймовірна воля. І коли я вже лечу, керую цим парашутом». Молодший сержант Денис Салтан здійснив 27-й стрибок із парашутом. Говорить, парашут – це один із видів трансферу бійців до зони зосередження, і кожен морпіг повинен вміти десантуватись. «Для чого це потрібно взагалі? Ми от перше, як десантуємось, ми дивимося навколо, що знаходиться, тобто орієнтування на місцевість. Якщо ми приземлилися, далі можна буде з мапою працювати, вже знаємо, деяке місце знаходиться, деяка вершина, гори. Далі відомося про противника знаємо. У нас в пра... Це іменно праця знаходиться, І не просто там пригнути, аби... аби пригнути, аби дістатися землі». Першому стрибку передує два тижні підготовки, зокрема із теорією та наземними тренуваннями. «В першу чергу їм треба дістати свої парашути, виставити їх у так звані козла. Потім парашути перевіряються офіцерами підтриманостанської служби. Потім по команді особовий склад висувається до парашутів, одягаються. Обов'язково вони мають допомагати одне одному. Парашут одягає дві особи. От, один. Потім другий допомагає іншому. Потім перевіряє е, командир підрозділу, потім перевіряє приводист та офіцер ВДС. Морпіхи повинні виконувати будь-які завдання. Зокрема, і десантування, говорить інструктор з повітряно-десантної підготовки Олег Семендяєв. «Вони налаштовуються і самі, і ми їх налаштовуємо, і я вважаю, що кожен військовослужбовець морської піхоти має здійснювати стрибки з парашутом. Це готує дух військовослужбовця». Авіаційною технікою підрозділи морської піхоти забезпечує бригада морської авіації. «Сама взаємодія з різними підрозділами, вона необхідна для того, щоб у нас були злагоджені дії під час виконання спільних завдань. «Сьогодні під час парашютно-десантних зборів виконували прыжки, прыжки також підрозділи морської піхоти. забезпечували вертольот Мі-8 МСБВ, прыжки виконувалися на висотах 600, 800, 1200, 1500 та 3000 метрів». Стрибки морпіхів у Миколаєві відбуваються в рамках зборів з підвищення кваліфікації інструкторів. «Ці збори заплановані річним. На даний час проводяться також контрольне заняття з, зі студентами, тих, які ми парашутистами називаємо, ті, які навчаються, і також контролюємо інструкторів, ті, які вже пройшли підготовку і ті, які навчають молодих парашутистів». Подібні збори відбуваються тричі на рік. Нині триває завершальний етап. Крім морпіхів, стрибки з парашутом сьогодні здійснювали і військовослужбовці інших підрозділів Збройних сил України. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.